انا محمد المبدل ساكن في الدوار حشيه عندنا كرفض ديال الناس جمعنا على عشاء احسن خيال شي طاجين تكون والمسيء خو وهذا ما طرهم مول الثقافه وكنطرحام على الاستاذ الشريف الناقل على هذه يبارك الله يرحمه المتسكن الله يرحمه و وهذا الشرف له الدركه بالنسبه الأسد الله يرحمه و السنا بالبركه بركة نبيله بركه بالنسبه لمن تقره و شار في نوتي من هذا المطار كان عشوائية، ومطار في 2007، وكانت باقي على عندنا الأميرة لالا الله يرحمها، هي اللي طورت في هذا المطار، و هي اللي عملت لنا الدرع، و هي اللي هذا المعرض، اللي المهرجانات، هنا في 2007 حتى 2022. والحمد لله شاركنا هنا، و مندي في الجوائز هنا في الجائزة هنا في عياشة، ودي ديدة في ودي الحبب، في الصخرة. وديتها في المزوره وديتها في جبل الحب وديتها في الحد الغربيه والحمد لله حنا ماشيين هاد المطر عام ورود ثقافي اي مشاكل العام احسن من العام كيفاش كانت المشاركه الخياله والتقديم اللي شفتي في الافتتاح كيفاش كانت شفتي؟ بالنسبه للتقدم ديال الخياله حنا كنا موحشين في هاد المطار جات عامين كورونا ملعبناش في المطر وحنا مبنيين بهذا المطر وخاصنا هذا الشيء ما يتقطعش علاش هاد المطر ما صلحات يا جيهو...